Apakah rutin seorang perunding hartanah yang hebat? Rutin adalah tanda orang yang berwawasan. Rutin adalah penting kerana tanpa rutin yang berkekalan, kita tidak akan mempunyai pace ataupun uh, rentak yang boleh membawa kita lebih ke depan. Orang yang mempunyai rutin biasanya akan lebih mudah untuk mendapat apa yang mereka impikan. Orang yang mempunyai rutin adalah orang yang biasanya berjaya. Kalau kita tengok pada orang-orang yang berjaya, mereka memang dah set rutin mereka. Dari pagi sampai ke malam waktu mereka nak tidur. Dari pagi apa mereka nak buat, tengah hari bila waktu makan. Jadi waktu mereka memang dah di set. Jadi kita sebagai punding hatana kita kena make sure rutin kita juga dijaga. Ah uh, kebanyakan ini adalah kemistik yang saya lakukan pada waktu-waktu yang sebelum sebelum sebelum ni. Setiap pekerja, pergerakan kerja saya berdasarkan apa yang saya nak. Uh, pagi saya decide nak tidur sampai pukul 11, letak pada saya. Ah uh, and then lepas tu bila waktu saya nak buat prospecting ikut ikut sedap hati. Jadi bila berlaku macam tu kita susah, body kita susah untuk nak memastikan kita melakukan kerja yang memang patut kita lakukan. Jadi apa yang berlaku, berlaku dia bukan jadi full time perunding haltana tapi dia jadi full time F O O L perunding haltana yang full time. Ataupun kalau part time, part time perunding haltana, dia bukan part time perunding haltana, dia ada play time perunding haltana. Jadi, Uh, seorang pun yang harta dia kena uh, mempunyai bos dia yang sangat tegas. Siapakah bos yang paling tegas di dunia ini, Yang paling tegas adalah diri you sendiri. You yang menentukan, you you yang menentukan kerja you. You yang set kerja you. You yang check kerja you. Tak ada orang yang lebih uh, hebat dalam nak menyimak kerja kita selain diri kita sendiri. Dan apa yang kita lakukan basically untuk meningkatkan diri kita sendiri bukan nak meningkatkan orang lain. Okey, Apa yang kita nak lakukan bila kita nak start good routine ialah setiap pekerjaan yang kita nak lakukan ni mesti berdasarkan kepada matlamat kerjaya dan matlamat personal yang kita dah set awal tahun kita set awal tahun kita revise every quarter jadi semua rutin kita memang kena berdasarkan apa saja yang kita set sebab tanpa wawasan, tanpa vision maka kita tanpa hala tuju, dalam hartanah ni kita kena make sure setiap pergerakan kita menghampiri apa yang kita mahukan, matlamat kita bila kita masuk dekat dalam perunding hartanah ni, kerja perunding hartanah ni, jadi make sure nombor 1 make sure semua rutin dan skedul kita berdasarkan kepada matlamat yang kita telah setkan, yang seterusnya ialah apabila kita nak melakukan suatu perkara kita kena pastikan perkara yang kita nak buat itu perkara yang penting, yang penting dulu first kita dah set itu adalah berdasarkan matlamat, yang kedua kita kena set yang penting, yang penting saya akan mention selepas ni jadi Uh, jangan kita bila kita nak buat satu pra, uh, perkara tu kita akan melakukan benda-benda yang uh, petty seperti I nak check ah uh, I nak kemaskan apa tu my meja dulu I nak uh, buat benda-benda yang tidak berkaitan langsung dengan apa tu aktiviti perundingan tanah ni jadi dia you memberi uh, segala satu alasan untuk you melakukan kerja yang tidak uh, me, apa tu berprinsipkan matlamat you hanya untuk menyedapkan diri you supaya you post-procrastinate -kan, eh, untuk melambat-lambatkan kerja. Jadi buat yang penting dulu. Kalau katakan kalau you kata I nak kemas, I tak boleh belajarlah kalau I tak boleh buat kerjalah kalau uh, my, my major bersepah. So itu hanyalah satu deviation daripada hati supaya kita tak nak buat kerja tu. Okay so nombor dua buat yang penting dahulu. Yang ketiga ialah kita kena letak semua semua perkara yang kita nak lakukan tu dalam schedule. Jadi bagi diri saya saya meletakkan everything yang saya nak buat tu dalam schedule uh, Google uh, Google uh, Google Calendar. Jadi uh, seperti kata apa tu uh, Jimron if it is not in the schedule you will not be done. Maksudnya kalau tak ada dekat dalam schedule tidak akan berlaku. Jadi apa saja yang nak buat even benda yang rutin-rutin contohnya nak menghantar anak pun saya meletak dekat dalam jadual saya, jadi saya tahu waktu ni ada saya dah block untuk nak apa tu, menghantar waktu menghantar anak ke sekolah example, jadi saya dah block. Jadi what you need to do juga semua perkara yang you nak lakukan letak je kat dalam tu walaupun setengah jam walaupun 15 minit whatever it is, letak so that you akan uh, you akan ikut apa yang ada dalam kalender tu. Jangan fikir bila you dah letak kat dalam tu jangan fikir benda lain. Letak je kat dalam tu dan lakukan apa yang ada kat dalam kalender tu. Sebab masa you letak uh, perkara yang nak, yang nak you nak lakukan itu perkara tu adalah penting yang you kena follow. Okey, seterusnya 80% daripada waktu yang kita luangkan untuk usaha perunding hartanah ni adalah berdasarkan kepada prospecting. Prospecting adalah perkara yang paling penting. Seperti yang saya sebut tadi, ini adalah yang paling penting because ini adalah money making activities. Prospecting yang saya masukkan ialah untuk mencari buyer dan untuk mencari seller. Antara-antaranya ialah for sale by owner, call calling, master list ataupun pergi membuat uh, prepare daripada CMS atau uh, membuat uh, temu janji untuk inspection viewing dan sebagainya 80% kita kena uh, lengkapkan 80% tu untuk prospecting dan sekiranya uh, bagi coach saya uh, dia yakin dan percaya 100% daripada masalah kehidupan manusia boleh diselesaikan dengan prospecting di kejayaan tanah ini, Apa yang dimasukkan dengan 100% ialah kewangan. Because ini adalah money making activities, Kalau you nak banyak duit, you tak boleh lari, you have to do this. Kalau sekiranya you cuba mengelakkan diri you daripada melakukan prospecting, you akan dapat di dalam masa 3 bulan sales you akan menurun dan you akan tak dapat apa tu jumlah sales yang apa tu memenuhi apa yang kehendak you. Jadi you tak boleh lari you kena buat 80% daripada masa ni tengok pada jadual make sure kalau you kerja 10 jam 8 jam untuk prospecting. Termasuklah bila you keluar daripada rumah you start engine pergi itu itu dah kira prospectingnya masa. Katakan nak buat viewing kan itu dah kira prospectingnya masa. Masuklah termasuklah you bergerak nak pergi ke tempat kerja you, tempat uh, viewing you okay of course dekat dalam dalam dekat dalam kereta tu sementara driving tu you can mendengar ceramah whatever tapi itu dia consider sebab tu yang kelima ialah kita kena kekalkan whatever yang kita dah set rutin kita tu, kita dah set rutin kita contohnya uh, dekat dalam kalender kita dah set 2029 ke 10 buat apa dan segalanya, kita kena make sure rutin tu kita kena kekalkan 90 hari in fact uh, kalau ikut uh, apa tu one of the coaches kita kena kekalkan 90 hari rutin tu kalau seorang yang proling yang berhebat yang akan mempunyai uh, apa tu uh, kewangan yang bagus dia akan mengekalkan set 90 hari itu sebanyak empat kali minimum, jadi maksudnya 90 hari dia akan um, kata buat bersungguh-sungguh, melakukan usaha tu 90 hari, dia break 2 hari, dia buat 90 hari lagi, break lagi 2 hari ataupun 3 hari, buat lagi 90 hari, break lagi mungkin 5 hari, buat lagi 90 hari, maksudnya selama satu uh, tahun lebih sikit tu, memang dia akan pulun betul-betul. Lengkapkan itu adalah meretron dia empat kali cycle sembilan puluh hari. Jadi ini juga benda yang saya uh, amalkan. And saya memang dapati kalau saya buat follow, ha? follow yang apa yang disarankan tu, memang uh, saya punya betul financial akan berubah. Jadi pastikan rutin yang kita dah set tu sembilan puluh hari berturut-turut. Okay, of course lah, minus waktu rehat ah 90 hari berturut-turut. Okey, kalau kita dah membuat dah set kita punya jadual dan kita dah set untuk melakukan rutin tu 90 hari berturut-turut. Kita juga kena pastikan kita stick to whatever yang kita dah jadualkan tu at all time lah eh, all time. Tapi memang uh, manusia kadang-kadang kita akan uh, ditemukan dengan seribu satu benda yang boleh mengelakkan kita untuk melakukan tugasan kita, contohnya kalau uh, kita punya family, anak kita demam example memang kewajipan untuk kita melakukan benda yang tu dulu, benda yang emergency, ni. jadi nak pergi hantar pergi hospital, whatever. tetapi kita kena ikut squeeze masa kita supaya 80% daripada apa yang kita dah set tu kita follow. 80% daripada apa yang kita dah set dalam jadual tu kita kena follow. Kalau kita turun lebih daripada 80% maka kita dah mula lag, dah mula menjadi seorang yang tidak mengikuti apa yang kita dah plan, kita dah set, kita nak kekalkan 90 hari rutin kalau kita tak ikut 80% maka kita dah ketinggalan kita kena start balik zero waktu maksudnya 90 hari kita dah pergi ke 40 hari hari yang ke 41 kita tak dapat follow for, what, for reason yang sangat kecil-kecil lah then mungkin kita decide macam untuk malas dan hari yang itu dianggap hari yang kosong besok start satu balik ha, jadi benda ni you have to aa uh, apa tu berkaitan dengan akal kita otak kita have to follow 80% at the time kalau ada emergency then you kena find squeeze masa arrange balik kita punya jadual supaya uh, apa tu kita boleh dapat kecap balik 80% tu kalau tidak start daripada kosong kalau betul memang tak boleh start kosong balik okey don't worry about isy aku kena start lagi penatlah memang tapi Benda ni akan memudahkan you nanti sebab uh, pulangan dia memang orang kata after all you memang lalui, lalui hari yang sama bulan akan datang as kosong doesn't really matter you just postpone your holiday Tapi perbuatan melakukan tugas tetap sama juga jalannya. Ini adalah contoh uh, seorang pemilik hatana sepanjang masa um, Uh, katakanlah ini adalah contoh saja ya. jadi you kena set you punya masa sendiri contohnya tiba pukul 9, 9.30 dia check mesej uh, 9.11 uh, buat panggilan temu janji katakan kalau hari ini uh, um, ada viewing jadi pukul 9.10 buat remind uh, apa? Uh, uh, reminder kepada pembeli penjual uh, hari ini kita ada viewing pukul sekian pukul sekian jadi hari-hari pagi tu pukul 9.30 buat apa panggilan. And then tengok apa-apa kerja admin yang kena buat. Contohnya um, hantar ETP, hantar ITR kepada su admin kita, uh, check apa yang perlu dilakukan. And then 10:30, 10 sampai 10:30 buat role play script. Uh, benda ni ialah seperti yang saya kata untuk meningkatkan minda prepare diri kita, praktis untuk menerima segala uh, uh, apa tu uh, no ataupun rejection untuk menguatkan minda kita. Okey, setengah jam. Lepas tu sepuluh setengah sampai pukul satu buat call, calling, prospecting, uh, hubungi pejabat dengan message setiap jam kalau you perlu Nah, uh. uh, you perlu and then lepas tu check kalau check dengan apa tu, uh, check dengan coaches if there anything yang kita perlu buat, jadi post waiting tu dua setengah jam kat situ Okey. and then lepas tu dari pukul satu sampai pukul dua rehat, dimakan, berehat, relax, solat Pukul 2 sampai 2 setengah kembali buat panggilan buat administration <coughs> eh, okay. 2 setengah sampai pukul 3 following up dengan pre-qualified mana-mana temu janji, uh, jadi katakan kalau kita nak buat view, uh, inspection kan uh, yeah, viewing especially, kita call call balik orang yang call, check balik cakap dengan dia kita punya temu janji, tanya soalan-soalan rutin yang saya kata tu oh, Encik nak pindah mana lepas ni. Aa, sekiranya apa tu aa, rumah ni terjual nak pindah balik aa, mana kita dah tahu lagi kita just nak just remind balik, nak check balik nak take, tengok motivasi dia, kita tak nak kita start engine buang masa kita untuk pergi sana rupanya dia tak ada motivasi, check dulu okay Okay dan lepas tu dari tiga ke tiga setengah lakukan kerja administration jika perlu, tiga setengah, empat rehat segarkan diri sebab pukul empat ke atas ialah waktu kita buat inspection dengan viewing aa, jadi Uh, ini waktu waktu yang rutin kerja seorang penuh masa waktu weekdays, waktu weekend memang full on viewing dengan inspection. Okay. Ini pula kalau you separuh masa lima setengah start bangun awal mandi apa yang patut buat iklan uh, satu setengah sampai kedua lepas satu, uh, setengah jam makan solat you buat call uh, for sale by owner master list setengah jam selalunya setengah jam saya boleh bercakap dengan 15 orang. Hmm. Salunya ah saya call call call call saya boleh cakap 15 orang je untuk apa tu screen the call, 15 orang tu untuk tahu sama ada orang tu berminat untuk nak jual atau tidak, very simple script saya very simple satu minit dua minit settle. Kalau sekiranya nak buat apa tu lebih lanjut then waktu inspection tu masa kita call inspection apa semua tu kan itu itu dia ada skrip lain. 6 sampai 7 masa kita nak balik sebelum balik tu kalau you boleh maintain stay dulu dekat tempat ofis tu buat call dulu sebab itu dah lebih kan lebih waktu kerja you call and then 9 sampai 10 semak pasaran dan draft iklan, Okey pagi kita iklan malam sebelum iklan tu kita draft dulu, pagi kenapa kita buat iklan pagi sebab kalau malam nanti kita dah ke belakang biar aa, pagi. Kalau you boleh bagus. Kalau you tahu uh, the best is pukul 11.30 sampai pukul 12.30 buat uh, iklan. Tapi because 11.30 sampai 12 you kerja, jadi you tak boleh buat, you buat waktu pagi. Sebab tu orang yang buat part time dia tak boleh lawan orang full time. Kan? You punya sales orang part time mungkin uh, marginal daripada orang yang buat full time. Orang yang buat full time dia dia lebih advantages. Hari minggu daripada 7 ke 9 buat perse, uh, persediaan uh, bahan inspection dan viewing, 9 sampai ke 10 melawat kawasan farming 10 hingga 12 inspection dan biwing eh, pokok 2. So pokok 2, pokok uh, 3 ke malam is waktu you punya dengan family. So pagi sampai tengah hari uh, you maintain buat kerja tanah ni. Okey. So kalau you nak lebih agresif petang sampai malam pun you buat juga kalau you bujang ni tak ada family dan petang sampai malam you buat benda yang sama juga buat benda inspection dan viewing dan sebagainya. Jadi target you adalah buat dua uh, viewing ataupun tiga viewing kalau bolehlah tapi uh, dua viewing satu hari untuk Sabtu dan Ahad. Uh, jadi ada empat viewing, selalunya kalau you buat viewing sewa satu minggu satu sales. Uh, tu itu dia punya uh, formula yang lebih kurang. Okey uh, kita hanya akan menyimak rutin kita selepas kita dah lengkap 90 hari selagi tak 90 hari tak lengkap kita tak akan ubah. Buat apa yang kita dah set awal tu kita buat dan buat dan buat sampai 90 hari lepas 90 hari baru kita cek kita punya numbers. Adakah perbuatan ataupun rutin yang kita dah set tu berkesan atau tak berkesan. Kalau tak berkesan baru kita buat perubahan. Jangan buat sekejap ubah buat sekejap ubah buat sekejap ubah tak boleh 90 hari punya cycle tu memang kita kena commit dan kita kena lakukan follow by book okey tak boleh nak pindah-pindah tukar, -tukar, tukar nanti kita tidak mendapat apa yang kita tak boleh nak judge kita tak boleh nak nilai berdasarkan numbers yang sedikit kita kena at least 90 hari lepas 90 hari kita discuss sama you just tunggu saya kita discuss kita check your numbers waktu menjejaki number itu penting. Okey, uh, Itu adalah tujuh benda rutin yang perlu kita buat setiap hari, jangan lupa sekiranya ada soalan, you tanya saya dekat 0132552552 ataupun klik coach.whatsapp.my insyaallah kita akan hubung, saya akan bantu mana yang patut, mana yang boleh and jangan lupa untuk stay hebat dengan coach syatana